Planul secret al PSD cei s-ar pregti lui Claus Iohannis, vor se, le scoat definitiv. Deputatul PNL Ioan Cup, sublinierea, membru în Comisia Parlamentară Special pentru Legile Justiciei, a afirmat recent CPSD al de urmăresc să îl scoat pe presubliniere dintele României definitiv din procedura de numire a presubliniere dintelui sublinierei vice din cilor în altei curci de casacie sublinierei justicie. constat prin textul propus astăzi, presubliniere dintele nu mai are nici eu competent cu instalarea conducerii CZ. Asta este voinca politica celor de la putere de a scoate pe presubliniere dintele României complet din procedura de numire a presubliniere dintelui sublinierei vice presubliniere dincilor în altei curci. A precizat cu sublinierea la finalul subliniere din cei comisiei, conformagerpres. El a adăugat ce opoziția a solicitat suspendarea lucrurilor acestei comisii până când va fi cerut un punct de vedere comisiei de la Venecia, în solicitarea aplicat la vot. Liberalul a explicat ce la această subliniere din a fost o primă lectura propunărilor făcute de cetre PSD, urmând ca să petem în viitoare să ai bloc dezbaterii sublinierei vot pe amendamente. Am remarcat ce în afara textelor care au fost declarate în mod clar subliniere direct neconstitucionale prin sesizările pe care noi le-am făcut, în afara acestor texte, subliniere alte texte normative din propunerile pe care dân subliniere le-au făcut urmează a fi modificate în codat la propunerea lor, a spus cu sublinierea. Deputatul s-a declarat nemulcumit de modul cum Comisia subliniere are început activitatea, artând ce a intrat în posesia materialelor care urmau a fi dezbătute în jurul orei 12,00 Din păcate, Comisia Special Sublinierei a reluat activitatea într-un mod nesnetos. Trebuie să sublinie răticeabia la orele prânzului, undeva în timpul votului final, din plenul Camerei Deputaților, nere, ne-au fost comunicate materialele pe care astăzi le-am fi avut în dezbatere. E un lucru nesnetos. Nu avem cum să dezbatem ferese cu noua subliniere pe conținutul acestor amendamente, cele pe care le propune Coalicia PSD-ALDE, sprijinici subliniere idg de unde mere. Am solicitat o amânare, această amânare n-a fost posibil, am mai spus cu sublinierea.